שלום חברים יקרים, אני גבע ואני רוצה להזמין אתכם לקורס מיוחד למסחר בשוק ההון עם בחוזים עתידיים והפעם קורס פרונטלי, חמישה מפגשים איתי ביחד בקיתה, שאנחנו נבד את כל מה שצריך כדי להרוויח את 100-200 דולר ביום בחצי שעה שעה עבודה, זה הכל ומחשבון של 3000 דולר בלבד, זה פשוט דבר מדהים אבל הדבר המיוחד ביותר שאני הולך להראות לכם בקורס או בעצם למישהו מיועד זה הפעם לנוער, לנוער הכוונה שלי מגיל חטיבות ביניים תיכון, צבא אפילו כשהמטרה הכיפית ביותר זה לעשות את זה הורה וילד ולכן כדי שעורה וילד יוכלו להגיע לקורס בצורה נוחה, קלה ובמחיר אטרקטיבי אני נותן קורס הזהב בחצי מחיר פשוט שניים מחיר אחד עכשיו מי שרוצה להגיע לבד עדיין יקבל את החצי מחיר ולכן, תיכנסו עכשיו לאתר, תירשמו, תשמרו לכם את המקום, מספר המקומות מוגבל מאוד, זה הולכת להיות חוויה יוצאת דופן, בהזדמנות פז, لكل מי שחשב, חושב, חולם, רוצה, רצה, פוחד, לא יודע מה, כל מי שרצה לעשות משהו עם שיקון, זה מעניין אותו, מסקרן אותו ולא יודע איך להתקיל ומה לעשות כמו שצריך, פשוט להירשם לקורס, זה הזדמנות פז, ואם עושים לזה שניים, זה בכלל חוויה יוצאת דופן. אז כנסו עכשיו, תרשמו, תשמרו מקום, אני גבר גזית, ביי.